في القمريه حلو قوي ان انا اقص شعري عشان بيطول بسرعه. اللي احنا نقوله ده بقى ليه تفسير علمي؟ حلو قوي للناس اللي بتعاني من السحر والحسد والمس غصب عنك بتحبيه، غصب عنك عينك بتيجي أكتر اكثر حجر انا بحبه جدا هو حجر الحب. علوم الطاقه متصله بالفعل. طبعا. الاحجار الكريمه هي عالم معقد واسراره وتفاصيله كتير هو علم بيدرس في الهند لمده سبع سنين واسمه الجيمولوجي. وبيوصل عدد الأحجار الكريمة لأكتر من 4000 نوع الأحجار هي جزء من الطبيعة والتواصل مع الأرض لأن تكوين الأحجار وتركيبتها الفيزيائية بيشبه لحد كبير تكوين عظام الإنسان اللي بيتكون من السيليكون والمعادن. كل حجر بيختلف تكوينه حسب بيئته وظروف نشأته. وبتنقسم الأحجار لعضوية ومعدنية العضوية هي اللي بتيجي من كل كائن حي زي اللؤلؤ والمرجان والكهرمان أما المعدنية فهي اللي بتيجي من معادن طبيعية ليها تركيب كيميائي ثابت زي الياقوت والزمرد والالماظ والاوبال. كل واحد من الأحجار الكريمة ليه تأثيرات مختلفة نفسيًا وعضويًا على جسم الإنسان، لكن اللي بيتفقوا عليه إن الحجر الكريم فيه وعي وروح وبيصدر طاقة. من الحاجات العجيبة إن الأحجار بتغير لونها أو درجة لونها حسب الطاقة اللي خارجة من جسم الإنسان، وده بيؤكد إنه بيحصل تفاعل كيميائي بين الكيمياء العصبية لجسم الإنسان والكيمياء البيولوجية للحجر، عشان كده بيستخدموا الأحجار الكريمة كأحد فروع الطب البديل. الأحجار الكريمة فيها نوعية الخلايا الذكية زي خلايا المية خلايا المية بتتبرمج عشان كده رسول عليه الصلاة والسلام لنا إيه نسمي على الماء نسمي بصوت على الماء نقول بسم الله لك سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ثلاث قواعد تقيه رهيبة جدا التسمية أو البرمجة على الشيء بتبرمج جميع الخلايا الموجودة أو الجزيئات الموجودة في الماء بخليها كلها ايجابي، اي سلبي بيتشال منه. الاحجار الكريمه فيها نفس الجزيئات دي، وفيها نفس الخلايا الذكيه دي، فبتتبرمج ايجابي جدا. تجي كل حاجه بتعمل حاجه. روز كارتز اكتر حجر انا بحبه جدا وهو حجر الحب. من المهم جدا ده يبقى كل واحد. غصب عنك بتحبيه، آه. وغصب عنك عينك بتيجي صح كده؟ آه مريح كمان، شكله مريح. هو ده بالظبط، لان هو بيعالج شكل القلب. مم. بيفتح شكل القلب وينظفها من جميع الطاقات السلبيه الموجوده فيها. الم حزن ارتباطات سابقه مشاعر قديمه حساس جدا وشفاف جدا وكل ما تجيبي طاقه الحجر شفاف اكتر وتشوفي عروقه كل ما يبقى فايده اكتر كل ما يبقى أحسن؟, احسن ده اللي اسمه الكهرمان اه ده كهرمان الكهرمان ده حلو قوي ده بيعمل ايه بي بيريح صدر قوي وبي بي, بي قلنا قلنا لونه اصفر احنا بنتكلم ده اللي كانوا بيعملوا بيه السبح زمان زمان كهرمان ده من اروع الحاجات ده حجر النيزك يا ستي حجر النيزك ده بيقع على الارض احتراق النيزك ده بينزل بيينزل فعلاً بيينزل بالشكل ده وحلوه قوي للناس اللي من السحر والحسد والمس والحاجات دي مم. قوي جدا اللي احنا بنقوله ده بقى ليه تفسير علمي او له معنى علمي كل دي حاجات اثبتتها العلوم الفيزيائيه والعلوم الكيميائيه مم. يعني جزيئات الميه دي دي كيمياء الكهرباء والطاقات والويف اللي حوالين جسم الانسان ده كاميرات لقطة الحاجات دي كلها وفي حاجات تدرس والفلك بقى ايه علاقته بالفلك الحضارات القديمه كلها اعتمدت على الفلك بنسبه كبيره جدا يعني في الصين الفانغ شوي اعتمد على الفلك الفرعنه بنوا الاهرامات وبنوا العابد على حسب الفلك والابراج او النجوم في السماء و... يعني علوم الطاقه متصله بالفعل؟ طبعا يعني مثلا في الليالي القمريه مم. حلو قوي نقص ان انا اقص شعري عشان بيطول بسرعه اه فعلا بلاش كنت بسمعها ليه بقى نقص ضوافرنا بلاش ان انا في الايام اللي فيها مد وجزر والحاجات دي اسمع الكلام اللي مش هنقول الجدات اللي بتقول ده حتى الاسلام بيقوله مم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول اصوم في, في الليالي القمر اللي بيبقى فيها بدر مم. الحاجات دي اللي هو 13 و14 عشر الحاجات دي طاقتها بتبقى حلوه قوي بتكون بيبقى عالي قوي الفلك بيبقى عالي قوي فانا اقدر استعمل الفلك ان انا اقوي جسمي واقوي هالتي واقوي بيتي بشكل ايجابي حلو قوي. العقيق كان بيتربى على هرم الاحجار عشان بيتميز بكم الشحنات والطاقه الايجابيه الممتده منه واثبتت الابحاث ان العقيق له قدره قويه جدا انه يخلي الانسان يتقبل اي تغيرات بتحصل الاماتست بيعالج الامراض الروحيه وكان قدماء المصريين والرومان بيستعملوه في علاج الامور الروحيه والنفسيه زي الصرع مثلا وفي نفس الوقت كان بيمنح صاحبه الثقه والقوه الكريستال يعتبر من أهم الأحجار الكريمة المؤثرة في الإنسان لأنه فيه أكسيد السيليكون وهو بيشبه لحد كبير عظام الإنسان وعنده خاصية مهمة جداً هي خاصية مغناطيسية عندها القدرة على جذب الطاقة السلبية من أي جسم أما الفيروز فالناس بتستعمله في صد الحسد والسبب العلمي أنه بيكبر الهالة اللي حوالين جسم الإنسان والهالة دي هي الجسم الأول قبل جسمنا اللي فيه كل موجات الطاقة حضارة مصر القديمة كانت غنية جدا بالاحجار، وعرف المصريين القدماء تدفق مسارات الطاقة الايجابية والسلبية، واستعملوا الاحجار في الحلي وفي التبارك وفي العلاج، لكن اعتبرها اهل سبق فلسفة روحية متكاملة لتحرير الجسم والفكر، اما في الحضارة الهندية والصينية فكانت بالنسبة لهم مصدر لتدفق الطاقة الروحية في الاماكن المقدسة. الأحجار الكريمة مصدر مهم وهبة من الطبيعة بتمدنا بالطاقة والراحة والمتعة مفيش حاجة تأثيرها مطلق ومسلم بيه لكن بنحاول نجمع كل مفردات السعادة والتأثير الإيجابي على حي